Юлія, мама двох дівчат Марії та Христини, записує на паперових долоньках, які потім прикріпить на карту України імена дітей і своє. Через повномасштабне російське вторгнення розповіла, приїхала до родичів у Хмельницькому при надії із донькою на руках. Христинка вже родилася в Хмельницькому, то вона вже у нас хмельничанка, а ми самі приїхали з Херсонської області, з лівого берега Дніпра, де ще все під окупацією знаходиться. Через тиждень, за словами Юлії, Христинці виповниться рік. Для українок, які вимушено залишили свої домівки і народили на Хмельниччині від 24 лютого минулого року, зробили інтеграційний захід у формі «Бесіди знайомства до Любові», розповіла одна з його організаторок, регіональна координаторка благодійного фонду Роката в області Тетяна Сич. Ми організували цей захід спільно з Хмельницьким штабом допомоги вимушеним переселенцям. Також доєдналися представники громадської організації «Кримсос», які, як і фонд «Рокада», є виконавчими партнерами Агенції ООН у справах біженців. Підтримати українок, які знайшли прихисток на Хмельниччині. Прийшла на захід разом із мамою Катериною, українська телеведуча з Хмельницького Лесі Нікітюк, яка розповіла, займається волонтерством. Я дуже тішуся тим, що я з Хмельницького і наш Хмельницький став таким величезним хабом. І всі працювали над цей. Всі прихистки, всі волонтери величезна подяка. Всі, хто пакував, сортував, передавав допомогу. Я дуже тішуся з того, що багато людей просто отак от і щирого серця працюють і допомагають. Вона спала по дві години в суд. Це було неймовірно. Вона і в день, і вночі, і ми, що могли їй допомагали. У нас е, грузи розгружалися прямо у двір і в хату. У нас по 12 чоловік жило. У нас були і коти, і собаки, і миші, і ми всіх приймали. – То не миша, мама, я казала, то морська свинка. Я кажу що до неї миша. І це, оце ще цей гумор, він ще дорятує, тому що у нас дуже було весело. І е, коли люди приїжджали якимось чином, можливо, тут якраз зіграла е, моя ота е, мій фейс, який бачили багато років люди по телебаченню, вони зразу посміхалися, якось вони от е, приходили в себе. Тобто якась була така розгрузка. Аби познайомитися з учасницями інтеграційного заходу, організатори роздали їм картки з питаннями. Що для тебе найскладніше в житті? Війна. Так, це те, що саме Не складне. бачите батьків. Також психологи розповідали жінкам про життєві цінності і вчили їх турбуватися про себе, розповіла психологиня Антоніна Козак, яка, каже, має досвід роботи з вагітними і породілями. Я працювала у нашому перинатальному центрі, виявила таке бажання, бо це дуже така чутлива категорія жінок, які при надії для них це для когось вперше, для когось не вперше, але народжувати у війні. Це точно вперше, тому зі страхами працювали, з якоюсь такою невпевненістю, інколи з сумом за домом. Багато є різних звернень і від тих, хто був при надії, і від тих, хто народив. П'ята частина жінок, які народили дітей від 24 лютого минулого року в Мельницькому міському перинатальному центрі, за словами керівника міського штабу допомоги вимушеним переселенцям Михайла Кривака, є переселенками спочатку повномасштабного російського вторгнення, народилося 2207 дітей. З них досить великий відсоток народилося у жінок, які вимушено перемістилися в наше місто, в нашу громаду. Це 406 дітей, тобто, якщо так брати, приблизно 20% від загального числа. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.